No niin, hyvää huomenta kaikille näin riihiviikon alkupäässä. Tervetuloa työ- ja elinkeinoministeriön tiedotustilaisuuteen koskien koronatukien vaikutuksiin yrityksiin ja talouteen. Minun nimeni on Mikko Koivumaa, ottemin TEMin viestintäjohtaja ja tämän tilaisuuden moderaattori. Muutama sana tilaisuuden juoksutuksesta. Ja, ja tota, siitä, miten toimitaan tässä tilaisuudessa, eli minun jälkeeni uh, yritystukien tutkimusjaoston puheenjohtaja Seija Ilmakunnas uh, ottaa tilanteen haltuun, ja hänellä on esitys tästä aiheesta, minkä jälkeen tutkijat Aalto-yliopistosta ja Helsinki GSE, Otto Toivonen ja Oskari nokso ovat esitysvuorossaan, noin 15 minuutin esitykset kummassakin osiossa. ja Tämän jälkeen elinkeinoministeri Mika Lintilä pitää noin viiden minuutin puheenvuoron. Sitten on jälkimmäinen puolisko tilaisuudesta varattu runsaslukuisen median kysymyksille ja vastauksille. Ja voin vielä kerrata ne kysymyssäännöt, sitten, kun siihen kohtaan päästään, mutta käytetään siinä tuota Teamsin käsi pystyyn toimintoa. Koska meitä on aika monta ja linjat ovat haavoittuvaisia, ehdotan, että kaikki, paitsi puhujat, pitävät kamerat ja mikrofonit pois päältä. Ja, tuota, puhujat voivat pitää kameran päällä myös esityksensä aikana. Tem julkaisee tästä tuota pikaa tiedotteen ja nämä tuota, varsinaiset tutkimukset. Hyvä. Aloitetaan tilaisuus. Seuraavana vuorossa olisi Seija Ilmakunnas. Ole hyvä. Kiitos Mikko. Yritän nyt täältä houkutella tämän esitykseni esiin ja laitan sitten kameran päälle. Mikko, pitää ehkä ottaa tuo esitys pois Sillä väin kun odotellaan Seijan kalvojen ilmestymistä, niin totean vielä, että, että täällä on paikalla myös työ- ja elinkeinoministeriöstä osastopäällikkö Ilona Lundström sekä Rasmus Reinikan, joka on ollut tässä tutkimusjaoston apuna. Joo, huomenta kaikille. Nyt näyttää pikkasen kestävän tämä tämä tuota, esitykseni latautuminen, onneksi siellä on ilmeisesti Backupit-ministeriön puolella, että jos tämä nyt ei tästä lähde onnistumaan, niin saataneen sitten sieltä. Mutta joka tapauksessa erittäin hyvää huomenta kaikille tilaisuuden seuraajille. Ja tosiaan minun roolini tässä on esitellä järjestyksessään toinen yritystukien tutkimusjaoston vuosiraportti. Nyt näkyy myös Kalvot. Hienoa. Mä olen erittäin ilahtunut siitä, että elinkeinoministeri Mika Lintilä osallistuu tähän tilaisuuteen ja kommentoi tänään julkaistavia kahta raportteja. Kiitän näistä kommenteista jo etukäteen. Aloitan parilla sanalla yritystukien tutkimusjaostosta, kun olemme vielä aika uusi instituutio. Eli, eli olemme olleet niin toiminnassa pari vuotta. Tästä dialta näkyy, keitä me olemme, eli, eli jaoston kokoonpano, viiden professori jäsenen raati arviointiraati ja asiantuntijasihteeri Rasmus Reinikainen TEMistä. Ja ehkä noin luonteen puolesta meidän arviointiraatia voi hyvin verrata varmaan esikuvanakin olleeseen talouspolitiikan arviointineuvostoon. Ja tosiaan nyt julkaistaan yritystukien toinen vuosiraportti Yhden vuosiraportin yritystuista julkaisimme viime keväänä juuri koronapandemian rantautuessa Suomeen. Siinä, siinä koronatuet eivät vielä olleet esillä, vaan, vaan semmosenä erityisteemana meillä oli hallitusohjelman yritystukia koskevat linjaukset. Ja julkaisimme myös taustaraportin, joka käsitteli energiantuotantoon ja energian käyttöön liittyviä yritystukia siinä yhteydessä. Nyt ei liene kovin yllättävää, että tämän vuoden vuosiraportin teemaksi valikoituivat nämä koronatuet eli koronapandemian vuoksi yrityksille myönnetyt tuet ja erityisesti tällaiset avustusmuotoiset suorat tuet. Meidän mandaattiimme kuuluu myös ylipäätään seurata yritystukien kehitystä ja niinpä tässäkin raportissa meillä on mukana myös, myös katsaus perinteisempiin vakiintuneisiin yritystukiin sekä suoriin tukiin että, että verotukiin. Jonkinlaista mittaluokkaa, mittatikkua saadaksemme niin, niin otetaan esille tällainen Suuruusluokakuvio, jossa, jossa tuota näitä viime vuonna myönnettyjä korona-avustuksia rinnastetaan näihin perinteisempiin suoriin yritystukiin. Niitä kutsutaan nyt tässä normi, nor, normitukinimityksellä. Näitä normitukia viime vuonna maksettiin no, noin reilut 1,7 miljardia euroa ja näitä myönnettyjä koronatukia oli jonkin verran enemmän, eli 1,9 miljardia euroa, eli vähän, vähän enemmän. Ää, todettakoon kuitenkin, että, että näitä viime vuonna myönnettyjä koronatukia osin maksetaan vielä tämän vuoden puolella. Palataan näihin, näihin tuota, lukuihin tarkemmin. Tuossa myöhemmin, mutta noin, noin tämmöisenä yle, yleiskuvana niin tällaisista mittaluokista nyt puhutaan. Hyvin, hyvin pian tämän omankin arviointityömme käynnistyessä tuli selväksi meille, että, että tässä täytyy arviointiraadin vaihtaa ikään kuin vähän eri lasit päähän, sillä nämä kriisiaikoina myönnettävät yritystuet, niiden perusteet poikkeavat koko lailla täysin normaaliaikojen, yritystukien, niin hyvien yritystukien perusteista. Jos me ajatellaan näitä normiaikojen perusteita, niin silloin ollaan ennen kaikkea tavoittelemassa yritysrakenteiden uudistumista, pidemmän aikavälin korkeampaa tuottavuutta ja vahvempaa talouskasvua. Keskeistä on, on tällainen tukien Hankkeja ja yrityskohtainen tarkka syynäys, jotta ne tuet todella edistävät näitä, näitä edellä mainittuja tavoitteita. Kriisiaikana sen sijaan yritystukien tavoitteeksi tulee säilyttäminen eikä niinkään uudistaminen. Ää, muistamme puhe partta, noin vuosi sitten, kun puhuttiin talouden syväjäädyttämisestä kriisin ajaksi. Se ku, hyvin kuvaa tätä, tätä säilyttämisen tavoitteen ensisijaisuutta. Lyhyen aikavälin tavoitteet korostuvat. Ja tietysti nämä, nämä hyvin poikkeukselliset julkisen vallan elinkeinotoiminnalle asettamat rajoitukset, jopa, jopa sulkutoimet, ovat sitten erityinen peruste myös tämmöisille kompensoiville tukitoimille. Ja tällaisen yksityiskohtaisen tukien tarpeen ja perusteiden arvioinnin sijasta tärkeäksi arvoksi nousee tukien saaminen nopeasti yritysten käyttöön. Ennen näitä varsinaisia koronatukia, niin, niin muutamalla sanalla luonnehdin näitä perin, perinteisten yritystukien kehityskuvia. Ja, ja tässä on meidän tekemämme luokittelu näistä perinteisistä yritystuista. Niitä yritystukia tosiaan on lukumääräisesti paljon, tuommoinen liki kymmentä suurin piirtein. Ja silloin haasteeksi tulee tällaisen kokonaiskuvan muodostaminen tukien kehityksestä. Ja yksi tapa, saada tätä kokonaiskuvaa, on, on muodostaa tällaisia tukiluokkia. Ja tässä on meidän, meidän käyttämämme luokitus, josta nähdään, että viime vuosikymmenen aikana erityisesti nämä energiaan ja ilmastopolitiikkaan liittyvät tuet ovat olleet se kasvanut ö, suorien tukien ryhmä. Viime vuonna eniten Näistä perinteisistä tuista kasvoi uusiutuvan energian tuotantotuki reilut sadalla miljoonalla eurolla. Nähdään myös se, että teet k tyyppiset tuet ovat kääntyneet ainakin jonkinmoiseen loivaan kasvuun tuolta pohjasta, joka oli suurin piirtein tuossa viisi vuotta sitten. Ajattelin, että on reilua tähän muistuttaa myös, myös siitä, siitä tilanteesta, joka, joka tota, yhteiskunnassa valitsi vuosi sitten, kun näitä yritys, koronayritystukia alettiin ottaa käyttöön. Kutsun sitä tilannetta tässä päätöksentekijän painajaisiksi ja, painajaiseksi ja tarkoitan, tarkoitan näitä tekijöitä, joita tässä, tässä olen listannut kriisin äkillisyys, kriisin kestoon ja syvyyteen liittyvä suuri epävarmuus, poikkeukselliset rajoitustoimet, kansalaisten pelko taudin tarttumisesta, joka omaltaan osaltaan hyödytti kulutusta. Esimerkiksi se, että nämä talouteen kohdistuvat häiriöt tulivat sekä sieltä tuotantopuolelta että kysynnän puolelta ja nämä häiriöt vielä vahvasti linkittyvät toisiinsa ja vahvistuvat toisiaan. Ja, ja tämä, tämä lista varmaan auttaa niin palauttamaan mieleen ne kriisitunnelmat ja, ja sen pelon sellaisesta systeemisestä kriisistä, joka, joka pahimmillaan olisi hyödyttänyt koko talou, talouden ja levinnyt tämmöisenä dominoefektinä yritysverkostoissa. Ne Viime vuonna tehdyt talousennusteethan olivat todella synkkiä. Puhuttiin esimerkiksi Vihreän työryhmän arvioissa. Keskitien skenaario arvioi 9 prosentin pudotuksen viime vuodelle ja palautumisen entiselle tasolle kestävän noin 10 vuotta. Ja toki nyt tiedetään, sitten, että PK:n putoaminen jäänee alle 3 prosentin Olennaista tässä, tässä kehityksessä on, on tietty ollut, ollut tämä taudinhallinta. taudinhallinta, tartuntojen hallinta ja taloudenhallinta. Ne ovat pitkälle kulkeneet käsi kädessä ja tässä ilmaantuvuusluvut joissain eräissä maissa kuvattuna niin kertoo hyvin siitä, että, että voidaan sanoa, että Suomi on tässä taudinhallinnassa onnistunut kansainvälisessä vertailussa erittäin hyvin ja sillä on totta kai sitten yhteys näihin yritystukitarpeisiin myös. Tässä vaiheessa Seija Ilmakunnaksi sanoisi, että viisi minuuttia esitysaikaa jäljellä. Joo, kiitos. Ää, tässä, kun arvioimme näitä koronatukia, Olemme, olemme tuota, ikään kuin taustalle muodostaneet tämmöisen, tämmöisen tuota asiantuntija-arvion siitä, että minkä tyyppiset tukimuodot kriisin eri vaiheissa ovat kaikkein perustelluimpia. Ja tässä on se jäsenys, jota olemme käyttäneet. Kriisin alussa emme tiedä kriisin kestoa, mutta, mutta on järkevää ajatuksellisesti jakaa kriisi osiinsa jotka ovat talouden osittainen sulkeminen, toipumisvaihe ja se paluu normaaliin. Ja tässä kriisin alkuvaiheessa pidämme perustelluimpana tämmöisiä nopeasti maksuun saatavia standardoituja yleistukia, jotka toki edellyttävät riittävän ajantasaista tietoa yritysten myynnistä ja kustannuksista. Toipumisvaiheessa Tehdään asteettaista siirtymistä normaaleihin tukikriteereihin, siihen hankekohtaisuuteen, normaalien myöntäjäorganisaatioiden rooli alkaa palautua ja myös riskejä pyritään ennakoimaan, jolloin lainamuotoinen, lainamuotoisen rahoituksen merkitys ylipäätään kasvaa. Koska kriisi muuttaa myös monia kysynnän rakenteita ja tuo uusia tarpeita, niin on perusteita myös sille, että pitkällä aikavälillä tämä TK, taloutta uudistavien T&K-tukien rooli entisestään kasvaa. Mittaluokkana tässä taulukossa on tärkeimmät korona -avustukset. Nähdään, nähdään se, että nämä kehittämisavustukset sekä Business Finlandin että elykeskusten myöntämät kehitys, kehittämisavustukset ovat se merkittävän, merkittävin tukimuoto euromääräisesti noin 1,3 miljardia euroa myönnöillä mitattuna. Tässä tämä kustannustuki viittaa käytännössä viime vuonna myönnettyin kustannustukiin. Sitten kustannustuen toisella kierroksella on myönnetty, myönnetty enemmän kustannustukea, tällä hetkellä liikuttaneen tuossa reilun 300 miljoonan euron tasolla. Merkittäviä tukimuotoja, ravintola-alan omat erityiset tuet, yrittäjän yksin yksinyrittäjien avustukset ja sitten tietyille sektorille varmasti hyvin tärkeät omat tuet, joita tuossa on lueteltu, mutta näin kokonaisuuden kannalta katsottuna euromääräisesti pienemmät erät. Meidän ratkaisumme tässä, tässä ensivaiheen arviossa, jota tämä, tämä vuosiraportti nyt edustaa, on ollut se, että, että meillä on tämmöinen vähän lintu, perspektiivi kuva Yritämme hahmottaa niitä keskeisempiä linjauksia, joita on tehty. Ja tässä tarkoituksessa meillä on muun muassa jaottelu näihin kehittämistyyppisiin avustuksiin ja toisaalta näihin kustannustukityyppisiin avustuksiin. Ja lähtökohtaisestihan nämä ovat erityyppiset niin motiv motivaatioltaan sikäli, että, että nämä Kehittämistuet tähtävät tukevat korona-ajan kehittämistoimintaa, ei niin sanottua business as usual toimintoja. Kustannustuet tähtävät nimenomaan siihen, että osa vakiintuneen liiketoiminnan kiinteistä kustannuksista katetaan tällä tuella siinä suhteessa, miten liikevaihto on yrityksessä laskenut ja kustannustuen kriteerit ovat tässä mielessä tiukemmat. Tässä, tässä yleiskuvan muodostamisessa ollaan tehty valinta, että on katsottu hyvin karkealla toimialajalla. Näiden, näiden ikään kuin, tämän, näiden kahden isoimman tukityypin kohde, kohdentumista näille isoille toimialoille ja, ja siten, että tätä kehitystä on rinnastettu myös liikevaihdon kehitykseen näillä toimialoilla. Nämä siniset palkit pylvät tässä kuvaavat näitä kustannustukityyppisiä tukia ja Tietty, koska siellä tuen kriteerinä nimenomaan on liikevaihdon lasku, niin ne tuet ovat kohdistuneet niille, niille aloille, missä nähdään merkittävää liikevaihdon supistumista tämmöisellä karkealla toimialatasolla. Ja sitten näiden kehittämistuen osalta se, se jakautuminen on eri, erilaista sikäli, että tukea on sitten kohdistunut myös aloille, jossa, jossa se liikevaihto on supistunut vain vähän tai, tai jopa, jopa kasvanut. Me olemme tässä raportissa myös tehneet rohkean hypyn siihen, että yritämme katsoa kansainvälisesti Suomen korona-avustuksia ja yritystukipaketteja korona-aikana. Ja olemme tehneet tämän ensimmäisen aallon tukitoimien pohjalta Lähinnä tiedonsaannin vaikeuksien johdosta olemme, olemme tehneet tällaisen valinnan. Ja vaikka tähän arvioon liittyy paljon suuntaa antavuutta niin on, voi kyllä joka tapauksessa tehdä sen johtopäätöksen, että nämä ensimmäisen aallon koronaavustuspaketit Suomessa ovat keskimäärin selvästi pienemmät kuin monissa muissa maissa ja tämä kehitys tietysti on sidoksissa sekä tähän kansainvälisessä vertailussa pieneen PKT-pudotukseen hyvään taudinhallintaan sekä ennen kaikkea myös tähän lomautusjärjestelmään, joka on tarjonnut ikään kuin valmiin ja automaattisen ja, ja vielä kriisin aikana joustavoitetun työvoimakustannusten sopeutus järjestelmän valmiina. Sillä on ollut erittäin iso merkitys sitten sen suhteen, että paljonko muuten on tarvittu tämmöistä kustannustukityyppistä tukea. Me olemme tehneet joitain arviointeja tästä lintuperspektiivistämme siinä valossa, mitä, mitä nyt tässä vaiheessa voidaan, voidaan yleisellä tasolla todeta. Ja tässä on näitä meidän arvioitamme tämä liittyy muun muassa siihen, että kun meillä oli se ideaali, ideaalimalli tukien järjestyksestä, niin tässä voidaan todeta, että, että tämä kehittämistukien rooli erityisesti tässä kriisin alkuvaiheessa, niin ei vastaa sitä ideaalimallia. Ja toki siihen vaikutti se, että tällaista kustannustukityyppistä instrumenttia ei silloin kriisin alussa ollut valmiina. Uh, mutta, mutta se, että tätä kehittämistukityyppistä instrumenttia niin uh, merkittävästi kasvatettiin välittömästi siinä kriisin alussa, niin sitä ei sii, ainakaan tämmöisellä jälkikäteisviisaudella voi pitää onnistuneena rat, ratkaisuna siinä mielessä, että, että se tuen suuntaaminen kaikkein pahiten kriisistä kärsineille uh, aloille ei onnistunut toivotulla tavalla. Nämä tukiehtojen kirjoitus ja tuen taso vaihtelee myös, myös perusteettoman paljon näissä eri tukimuodoissa. Voidaan myös todeta, että, että me, meillä on niin kuin, tässä vaiheessa jo tietoa siitä, että, että näillä kehittämistuilla on edistetty tätä digiloikkaa, ja noin puolessa hankkeissa ilmeisesti on, on on sitä koskevia hankkeita menossa. Ja viime kädessä sitten, sitten tämä niin loppuarvosana niin riippuu myös siitä, että miten, miten aitoja innovaatioita näillä kehittämistuilla syntyy. Ja, ja tässä mielessä toki tämä lyhyen aikavälin arvio on vasta ikään kuin lähtölaukaus sitten näille, näille lopullisemmille arvioille. Joka tapauksessa kriisi osoitti varautumisen merkityksen ja tätä uusien tukimuotojen arviointia on syytä, syytä jatkaa. Ja tässä vaiheessa mä ehkä, ehkä nyt sitten lopetan ja, ja on syytä siirtyä tähän Aallon tutkimuksen tarkasteluun. Kiitos. Kiitos Seija Ilmakunnassa. Tosiaan, meillä on vähän kiire, ja ministerillä on hyvin kiireinen aikataulu, niin pyytäisin, että Otto Toivonen ja Oskarin Noksu Koivisto ottaa seuraavaksi tilanteen haltuun ja laittavat esityksen päälle. Olkaa hyvä, laitatko Seija esityksen pois vielä? Kiitos. No niin, kiitos. Jaan tässä saman tien oman esitykseni. Nyt toivon mukaan näkyy. Näkyy. Ja mennään vielä esityksen alkuun. Eli, ä, koitetaan mennä sujuvasti, vaikka ä, aika on vieläkin niukemmin kuin alun perin. Eli meidän tutkimuksessa oli kolme tavoitetta, jotka näkyy ä, tällä dialla. Ä, mä tuun tänään keskittymään erityisesti tuohon viimeisimpään mutta ei vähäisimpään, eli kvantitatiivisen analyysin tukien vaikuttavuudesta. Ihan lyhyesti kommentoin tukien kohdentumista, mutta hyvä tässä kohtaa jo sanoa, että me ei edes yritetty vastata kysymykseen, onko kohdentuminen onnistunut, vaan pyrittiin täsmälliseen rikkaaseen analyysiin siitä, että miten tuet ovat kohdistuneet, jotta näiden faktojen pohjalta voidaan sitten sitä keskustelua käydä. Me ei suinkaan tutkita kaikkia koronaajan yritystukia, vaan tässä, tällä dialla lueteltuja tukia erityisesti. me aineisto mahdollisti sen, että me voidaan katsoa vaikutuksia joulukuuhun 20 tai osin jopa tammikuuhun 21 asti. Tässä on hyvä nostaa esille se asia, että yksi asia, minkä tämä kriisi on paljastanut, oli se, että kun Varustautuminen aineistomielessä tällaisen reaaliaikaisen tai lähes reaaliaikaisen talouden seurantaan paljastui hyvin heikoksi maaliskuussa vuosi sitten. Eli silloin käytössä olevalla datastruktuurilla niin tämän tapaisia analyyseja ja seurantaa ei olisi ollut mahdollista tehdä. Tämä on varmasti tulevaisuutta ajatellen yksi kehittämiskohde. Me ollaan meidän vaikuttavuusanalyysissä keskittytty kuuteen yritystason tulemaan, jotka on lueteltu tällä dialla, en käy niitä sen tarkemmin läpi, osaatte itsekin ne siitä lukea, eli ajatus on katsoa, miten tuet ovat vaikuttaneet kuhunkin näistä kuudesta yritystason tulemasta. Ennen kuin mennään itse tuloksiin, on, on hyvä kuitenkin laittaa nämä yritystuet kontekstiin. Seijan esityksessä jo näytettiin sitä, että miten nämä korona- ja ne erityistuet ovat olleet eri kokoisia eri maissa. Siitä vertailusta ei voi vetää sitä johtopäätöstä, että Suomessa tuet ovat olleet riittämättömiä, vaan ne tukiprosentit pitää suhteuttaa siihen, että millainen se yritysten toimintaympäristö muutoin on. Mitä valtiovalta tarjoaa yrityksille ylipäätään? Ja mitä kaikkea muuta tukea yrityssektorilla on tarjottu koronakriisin aikana, tällä dialla on lueteltu erinäisiä toimenpiteitä sekä Suomen valtion, Suomen Pankin että EKPn ja EUn taholta, jotka kaikki on osaltaan pyrkineet samaan maaliin siihen, että taloudelle tulisi mahdollisimman vähäiset vauriot tästä koronakriisistä. Erityisen tärkeänä näen itse tuon lomautussääntelyn muuttamisen Suomessa. Kohdentumisesta hyvin lyhyesti on hyvä muistaa, että vaikka näitä tukia on myönnetty se puolitoista tai nyt jo kohta kaksi miljardia euroa ja saattaa syntyä vaikutelma, että koko Suomen yrityskenttä on ollut tukia saamassa, niin näin ei suinkaan ole, vaan kun katsotaan esimerkiksi toimialoittain, niin tyypillisellä toimialalla vähemmän kuin joka viides yritys on saanut tukea ainakin viime vuoden loppuun mennessä. Poikkeuksena tästä on majoitus- ja ravintola jolle on ihan syystä suunnattu erityistukea. Siellä noin kolme yritystä viidestä on saanut jotain tukea. Mekin analysoimme Maran erikseen tästä syystä. Tukea saaneiden lukumäärä ja tuen taso vaihtelee paitsi toimialoittain, niin myöskin toimialojen sisällä huomattavasti. Ja keskeinen syy sille, että miksi jotkut yritykset ovat saaneet ja toiset eivät ole saaneet, ei niinkään löydy siitä, että miten julkinen sektori on myöntynyt, jos on saanut hakemuksen myöntänyt tukea, vaan enemmänkin siinä, että mitkä yritykset ovat hakeneet tukea. Esimerkiksi se, että me löydetään, että kannattavat, vuonna 2019 paremmin kannattaneet yritykset ovat saaneet vähemmän tukea kuin muut yritykset, johtuu siitä, että ne ovat hakeneet vähemmän tukea. Jos ne erehtyivät hakemaan, niin niin itse asiassa niille myynnettiin suuremmalla todennäköisyydellä osaatuista. Mutta Sitten on vaikuttavuusanalyysi. Ja Käytän muutaman minuutin kuvaamaan sitä, että mikä on harjoituksen luonne. Sen jälkeen käyn yhden esimerkin kautta meidän tuloksia läpi ja sitten tarjoan lyhyen yhteenvedon. Tässä vaikuttavuusanalyysissä pyritään siihen, mistä missä me, me kaikki nykyään olemme eksperttejä, kun olemme seuranneet näiden koronarokotusten testausta ihmispopulaatioissa, joissa satunnaistetaan ihmisille oikea rokote tai placebo-rokote ja sen jälkeen katsotaan, mitä tapahtuu. Tällaista koeasetelmaa ei ollut viime keväänä käytössä ja hyvästä syystä, vaan tukia pyrittiin kohdentamaan niitä tarvitseville. Ja niinpä meidän tehtävä tutkijoina on jälkikäteen pyrkiä rakentamaan tällainen koeasetelma, vaikka sitä ei siellä aineistossa varsinaisesti ole. Se mitä me olemme nyt tehneet on se, että me ollaan haettu jokaiselle tukea saaneelle yritykselle verrokkiyritys, joka ei ole saanut mitään näistä tuista, mitä me tutkimme, mutta joka näyttää mahdollisimman samanlaiselta kuin se tukea saanut yritys. Käytetään useita kriteerejä kriteerejä tälle samankaltaisuudelle ja erityistä painoa on laitettu sille juuri tukihakemusta edeltävien kuukausien kehitykselle. Keskeistä kun arvioidaan meidän tulosten luotettavuutta on miettiä sitä, että kuinka hyvin olemme tämän koeasetelman luomisessa onnistuneet. Oli se onnistuminen hyvä tai huonoa, niin me kohdataan Haasteita, jotka on tärkeää pitää mielessä, kun tuloksia tulkitsee, ne vaikuttaa myöskin siihen uh, olennaisesti, mitä me ollaan tehty. Eli oppikirjasta poiketen nyt ei myönnetty yhtä tukea yhtenä ajanhetkinä, jotka toiset saivat ja toiset eivät, vaan nyt myönnettiin useita tukia uh, eri luukuilta uh, erilaisille yrityksille eri Ja On perusteltu ajatella, että huhtikuussa toimintaympäristö viime vuonna oli oleellisesti erilainen kuin elokuussa viime vuonna. Ja niinpä on, on syytä pyrkiä miettimään sitä, että mikä on tukien yhteisvaikutus, mikä on yksittäisten tukien vaikutus, Salja se, että tuen vaikutus muuttuu niinä tuen saannin jälkeisinä kuukausina ja on erilainen neljä kuukautta tuen saannin jälkeen kuin kuukausituen saannin jälkeen. Ja myöskin se, koska tukea saattaa tähän vaikuttaa. Ja niinpä me ollaan päädytty ratkaisuun, jossa tehdään hyvin rikkaasti erilaisia analyysejä, jonka hyvä puoli tietysti on tämä rikkaus, ja huono puoli on se, että tulosten tiivistäminen ja yhteenvetäminen muuttuu haastavaksi. Tämän takia nyt näytän kolmella kuviolla, millaisia tuloksia olemme saaneet, kun tutkimme tulemana palkkasummaa. Valitsin palkkasumman sen takia, että sen osalta olemme saaneet tilastollisesti kaikkien vahvimpia tuloksia. Tässä ensimmäisessä kuviossa katsotaan, mikä on ollut tuen, kun kaikki tuet on laskettu euroiksi ja yhteen, vaikutus palkkasu, yrityksen palkkasummaan tuen saanin jälkeisinä kuukausina. Eli ensimmäinen tukikuukausi on ensimmäinen kuukausi tuen myönnön jälkeen ja niin edespäin. Näette vasemmassa reunassa punaisen pystyviivan. Se on nolla, joka tarkoittaa sitä, että ei ole mitään vaikutusta. Nuo siniset pisteet uh, ovat niin sanottuja pisteestimaatteja, eli lainausmerkissä se mallin tuottama paras arvaus siitä todellisesta vaikutuksesta, ja nuo siniset viiksiksi kutsutut kertovat tilastoista merkitsevyydestä. Uh, jos nuo siniset viikset eivät ylitä tuota punaista pystyviivaa, meillä on tilastoisesti merkitsevä vaikutus, ja kuten tästä näette, niin kaikkina muina paitsi toisena kuukaudena löydämme tilastoisesti merkitsevän vaikutuksen, joka on luokkaa... Piste 0,05 tai vähän enemmän. Mitä tuo tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että 10 000 euron tuella palkkasumma on kasvanut noin 0,5 prosenttiyksikköä, Kenties hieman enemmän. Nähdään, että tuen vaikutus ei juurikaan ole muuttunut yli ajan. Sitten jos tarkastelemme asiaa sen pohjalta, että koska yritys on tukea hakenut, mutta oletamme, että tuen vaikutus on sitten vakio tuen saamisesta eteenpäin saamme tämän kuvion mukaiset tulokset, jossa nyt jokainen viiva on tiettynä kuukautena tukea hakeneisiin yrityksiin kohdistuva tuen vaikutus. Ja tästä kuviosta näette, että neljällä kuukaudella kuudesta nämä niin sanotut viikset ylittävät tuon punaisen viivan, eli vaikutus ei ole tilastollisesti merkitsevä. Löydämme siis, että vain maalis- ja huhtikuussa myönnetyillä tukieuroilla on ollut palkkasummaa kasvattava vaikutus. Sitten, jos tarkastelemme tätä vielä tukiinstrumenteittain ja niin, että tarkastelemme sitä myöskin myöntökuukausittain, olen ottanut tähän kaksi myöntökuukautta toukokuun, vasemmalla ja elokuun oikealla. Katsotaan vasemmanpuolella kuvaa ensin. Siinä on ELYtuet, Business Finlandin kehitystuet ja Business Finlandin esiselvitystuet. Kaikissa tuo sininen pallukka on punaisen pystyviivan oikealla puolella ja nuo siniset viikset eivät ylitä punaista viivaa. Eli elytuilla, Business Finlandin kehitystuilla ja esiselvitystuilla on analyysin mukaan ollut palkkasummaa kasvattava vaikutus niille yrityksille, joille myöntökuukausi on toukokuu. Voitte ihmetellä, miksi kuviossa on kustannustukia, eihän sitä myönnetty toukokuussa. Se on siellä mukana sen takia, että jotkin yritykset, jotka saivat ensimmäisen tukensa toukokuussa, ovat myöhemmin saaneet kustannustukea. Kustannustuella ei kuitenkaan ole ollut vaikutusta näiden yritysten palkkaisumaan. Olisi neljä minuuttia aikaa. Erinomaista. Oikealla puolella on sama kuvio niille yrityksille, joille myötäkuukausi ensimmäiselle tuelle on elokuu. Nyt huomaamme, että vain Elytuilla on ollut palkkasummaa kasvattava vaikutus, mutta se on ollut suurempi kuin toukokuussa. Toukokuussa se oli luokkaa uh, 0,5, nyt se on luokkaa piste 12, joka tarkoittaa 12 prosentin palkkasumman kasvua, eli kaksinkertainen vaikutus verrattuna toukokuuhun. Mutta millään noilla kolmella muulla tuella ei ole ollut tilastollisesti merkitsevää palkkasummaa kasvattavaa vaikutusta. Kuten näistä neljästä kuviosta näkyy, analyysi on rikas ja analyysin summeeraaminen yksinkertaisiksi tiivistetyiksi virkkeiksi on haastavaa. Yritän sitä kuitenkin seuraavassa. Meidän analyysin pohjalta voineet sanoa, että tuillaan todennäköisesti ollut liikevaihtoa kasvattava vaikutus. Niillä on ollut palkkasummaa kasvattava vaikutus. Mutta kuten jo näitte, tähän tulee erinäisiä reunaehtoja tämän perään. Työntekijöiden lukumäärän suhteen tulokset ovat samansuuntaisia kuin palkkasummaan, mutta heikompia niin tilastoisesti kuin taloudellisestikin. Eli näyttää, että on kysymys enemmänkin siitä, että on maksettu suurempaa palkkaa olemassa oleville työntekijöille kuin ilman tukea enemmänkin kuin, että olisi työllistetty enemmän. Toisaalta on kohtuullisen vahvaa näyttää siitä, että lomautustodennäköisyys on laskenut tukien vaikutuksesta ja heikompaa näyttää sen suhteen, että iridesonlomistodennäköisyyskin olisi laskenut. Viennin osalta emme löydä mitään vaikutusta tuille. Ja lopuksi vielä palaan siihen majoitus- ja ravintola-alaan, jolloin olemme tehneet erillisen analyysin. Näyttö siellä on niin tilastoisesti kuin taloudellisestikin heikompaa kuin tässä yleisanalyysissä. Ymmärrettävä syy tälle on yksinkertaisesti se, että majoitus- ja ravintola-alalla on paljon vähemmän yrityksiä kuin kaikilla muilla toimialoilla yhteensä. Niinpä analyysin tilastollinen voima tämän takia on heikompi. Mutta kaiken kaikkiaan yhteenvedonomaisesti niin näyttötukien vaikutuksesta majoitus- ja ravintola-alalla on heikompi kuin muilla toimialoilla. Kiitos. Kiitos ja Ilman, Unnas ja Otto Toivanen ja Neljännen. Elinkeinoministeri Lintilä. -Huoli. Lintilä -Huoli. Ministeri, ole hyvä. hyvä hyvää aamupäivää. Ehkä vähän vaikea sanoa, että hyvää aamupäivää. Aamun uutisethan ei ollut todellakaan hyviä. Jäset. Vähän muuttaa nyt tässä omakia omakin aikataulua, noin Sturan ikävät, ikävät uutiset, joita tuli, ja jossa nyt tietysti on yksi yksimerkki sitten tästä pandemia-ajasta. Toki, to, toki paperien menekki on tippunut jo useamman vuoden ajan, mutta nyt tuli sitten satavuotinen historia tiensä päähän, päähän veitsiluodossa näemme, ja taitaa olla Suomen ää, metsäteollisen historian suurin sulkeminen. Mutta sitten varsinaiseen asiaan. Varsinaiseen asiaan tuota, äh, se tietysti, että kaikki mitä tapahtui vuosi sitten, tuli erittäin yllättäen. Äh, Tämä on ollut täysin ennennäkemätöntä. Pandemia taidettiin julistaa virallisesti 16. Päivän maaliskuuta. Meillä oli ensimmäiset tuet Business Finlandin kautta maksussa 19. Päivän maaliskuuta. Eli kyllä se ensimmäinen viesti oli yritykselle se, että me pyrimme kannattamaan kuilun yli niitä yrityksiä, jotka on pandemian vuoksi ajautumassa pahoihin ongelmiin. Se, että meillä oli olemassa, olemassa Business Finland, jonka kautta me pystyimme näitä tukia myöntämään, niin oli se syy, syy Eli oli lainsäädäntö ja oli tekniset valmiudet ja samaten kuin ELYn puolet. Kaikkiaan viime vuonna valtiontalouden toimenpiteethän oli, oli pandemia osalta noin 20 miljardia. Eli erittäin merkittävä summa. Ehkä voisi sanoa, että innakko peloista huolimatta pärjäsimme. Verrattaen hyvin, PKT tipahti 2,8 prosenttia. Ja jollakin tavalla palautuminen on alkanut nyt tapahtumaan, mutta aika selvä on, että normaali palautuminen tulee, tulee tapahtumaan tietyllä tavalla asteittain. Ää, ensimmäisiä varmasti mitä myös pohdittiin, milloin, milloin kriisi loppuu. Ehkä tämä pituus on myös yllättänyt siinä ja, ja se, että pahentuminen vuoden 2021 puolella oli näin, näin kova. Ja se on toisaalta ajanut siihen, että meidän pitää koko ajan vastata näihin tukitarpeisiin. Ja tällä hetkellä me olemme tilanteessa, että meillä on eduskunnassa, eduskunnasta ulkona kustannustuki kolmonen, joka tulee hakuun nyt 27. päivä huhtikuuta. Ja koko ajan näissä hakukriteereissä on pyritty hakemaan paremmin osuvia malleja näiden tuen tarpeessa oleville sujuvoittamaan yleensäkin tätä tuen saantia. Ja meillä on tulossa sitten tämä sulkemiskorvaus nyt vielä, samaten kuin sitten tapahtuma-alalle valmisteltava tapahtumataku. Se, että kriisin pahin vaihe on toivon mukaan jo ohitettu, mutta se mikä tässä on merkittävä muutos kaikkinensa tässä tukiprosessissa ollut, niin meillä ei ollut minkäänlaista lainsäädäntöä, josta me olisi pystytty yrityksille jakaa suoria tukia siinä vaiheessa, kun pandemia alkoi. Ja sen tähden ö, niinä välineinä oli sitten Business Finland ja ja ELY keskukset jossa oli lainsäädäntö mutta ne ei tietenkään ollut tällaista tilannetta varten tehtyjä. Nyt meillä on se tilanne, että meillä on tulevaisuutta varten olemassa lainsäädäntö. Vaikka jokaisella näillä kustannustukikierroksella on lakia hiukan täsmennetty, mutta se pohjalaki meillä on nyt sitten ollut koko ajan käytössä, ja tämä tulee olemaan myös tulevaisuudessa sitten, jos valitettavasti samantyydisiin Saantyyppisiin tilanteisiin törmätään, niin meillä on, on jonkinlainen pohja olemassa. Ää, se, että kun sanoin, että me oli tämä BF ja elykeskusten mahdollisuus, niin niitä käytettiin verrattain hyvinkin. Tässä on ilmennyt Business Finlandin puolelta lähes miljardi. Siellä mielestäni myönteisimpiä oli erittäin voimakkaat digiloikat, joita tapahtui nimenomaan digitalisaatiokehittämisessä. Mutta tietenkään se ei ollut sellaista suoraa tukia, jota varmasti yritykset olisi erityisesti kaivanneet. Elikeskuksilta myös tähän tilanneanalyysiin ja kehittämiseen, niin kaikkiaan noin 335 miljoonaa euroa. Mutta yksi, jonka pidin itse verrataan tärkeänä, mutta joka ei liikkunut niin paljon kuin alkujaan oletin, oli Finveran myöntövaltuuksien nostaminen. Mutta tietyllä tavalla sillä haluttiin osoittaa, että Finvera on, on mukana ja tukemassa tilanteessa, jossa näitä rahoituksellisia, rahoituksellisia keinoja tarvitaan. Yksi sellainen, joka mielestäni erittäin hyvin ö, oli tukemassa, Yrityksiä, joita tuota, niin ehkä, ehkä tarvittaisiin edelleen, on tämä meidän joustava lomautusjärjestelmä ja ne lyhyet lomautukset. Niin, tai, niin, tämä oli erittäin iso merkitys useille yrityksille, tai ainakin se palaute, jota sieltä on tullut. Yhtä kaikki, vaikka nyt on käyty läpi tätä tukia, niin nyt pitäisi muistuttaa myös sellainen asia, että Tällainen tukivaihe ei saa jäädä päälle. Eli tuet vääristää kilpailua. eu puoleltahan tilanne on se, että, että valtiotukisäännöksi tehty tehdyt joustot on voimassa nyt tämän vuoden loppuun. Ja toivotaan niin, että tämä, tämä aika riittää siihen. No, sitten tähän varsinaiseen tutkimukseen. Niin kyllä meillä temminpuolesta puolesta on, on niin erittäin tärkeää tarkistaa, eri organisaatioiden, PFN, esimerkiksi myöntämät yritystuet, ja, ja tutkia niiden vaikuttavuutta riippumattoman, riippumattomasti ja läpinäkyvästi. Ja viime elokuussa Temmi aloitti koronatukien tarkastus- ja arviointisuunnitelma, joka, joka toteutetaan asteittain tässä lähivuosien aikana. Uh, Koronatokien vaikuttavuutta on syytä arvioida myös pitemmällä aikavälillä. Esimerkiksi sillä siitä näkökulmasta, kuinka rahoituksella on luotu aitoja innovaatioita ja uutta liiketoimintaa. Yritysten arviointi lisää taas sitten valtion toiminnan läpinäkyvyyttä ja tutkittua tietoa voidaan tuottaa tulevissa päätöksissä. Edelleen korostan, että tämänkaltainen tilanne oli täysin uusi kaikille näille toimijoille ja meille, meille kaikille. Tämä kriisi toi esille lukuisia alueita, joita nyt on lähdetty selvittämään, ja jotka tulee olla selviä eri sektoreilla. Ja kiitos yritystukien tutkimusjaostolle, informatiivisesta vuosiraportista, ja aalto ansiokkaasta tutkimuksesta, ja Voin luvata, että hyödynnämme tutkimuksen tietoa tukien kehittämisessä. Ja valitettavasti tulevinkin kriiseihin tulee varautua, niin nämä asiat tullaan silloin läpikäymään. Kiitoksia tässä vaiheessa. Ja jos jotain kysymyksiä on, niin voin vastata, mutta valitettavasti 10.30 pitää olla seuraavassa paikassa. Jo. Kiitoksia. Kiitos, ministeri. Tässä vaiheessa Kysyisin ja pyydän, että sit mahdollisuuksien mukaan ä, muut puhujat ä, voivat jatkaa tilaisuutta vähän 1.1. pidemmälle, samaten kuin mahdollisesti ministeriöstä saadaan vielä edustus pysymään siihen saakkaan. Ja kehotan ä, median edustajia ensimmäisenä ottamaan niitä kysymyksiä, jotka on ministerille. Ensimmäinen kysymysvuoro menee Saila Kiutulle ja aina, jos ei nimi ole annettu selväksi tuossa kirjautumistiedoissa, niin kerrotteko sitten Ketä olette, mistä tulette, ja, ja tota, mutta otetaan ministerin kysymykset tähän alkuun. Niin Saila Kiuttu, ole hyvä. Kiitoksia. Olen siis Saila Kiuttu ja STT. Pakko kysyä nyt tosiaan tuohon Stora Enson uutiseen liittyen, että miten ministeri näkee, minkälainen merkitys tällä, tällä huonolla yt-uutisella -uutisella on ja, ja miten valtio aikoo varautua auttamaan tässä tilanteessa. Kiitos. Joo, kiitoksia. Ei tietenkään tämä ole, ole hyvä uutena. Me saatiin eilen Vaasasta myönteisiä uutisia, ja niitä uutisia tarvitaan tästä korona, koronakriisistä, toipumiseen ja kasvu pääsemiseen. Totta kai täällä, täällä on iso kansantalouden merkitys, mutta erityisesti alueellinen merkitys, 670 työtöntä, erittäin iso määrä. Me aloitetaan välittömästi valmistelutakeliseen rakennemuutokseen osalta. Yhteistyö kaupungin ö, yhtiön kanssa ö, ja ely -keskuksen kanssa on sellainen, jolla lähdetään, uskon sanoa vähän perinteisestikin liikkeelle, olen eilen keskustellut, yhtiön maajohtajan kanssa ja hän lupasi yhteis, yhteistyötä ja, ja että yritys on, on mukana tässä tässä vaiheessa toki heillä on omat lakisääteiset asiat siellä yhteen, neuvotudut ne muut vastaavat, mutta tämä on oikeastaan se, se, että mitä se lopputulemassa tulee olemaan, niin se täytyy kartoittaa, kartoittaa mitkä on niitä työllistämiseen, koulutukseen esimerkiksi liittyviä asioita, joita nyt kipeitin tähän tilanteeseen tarvittaisiin ja tietysti se, että kemistä on saatu tälle vuodelle myönteinen uutinen metsägruupin isolle investoinnille. Silloin valtio on noin 150 miljoonaa investoi infraan sinne. Eli, eli tuota, niin, kyllä me lähdetään seuraavana hakemaan sitä muotoa, millä parhaiten pystytään tähän tilanteeseen apuaan Kiitos. Ja tosiaan toimittajat, joilla on, on kysyttävää, niin laittakaa Käsi pystyy Teamsin pystyyn toiminnolla, niin jaan sitten vuoroja Seuraavaksi Minna pantsaria Yle, ole hyvä. Joo, päivää vaan sinne. Tuossa jo tulikin, tuosta, tästä raportissa oli lisänä kritiikkiä siitä just, että vähän niin kuin väärässä järjestyksessä lähettiin näitä tukia niin kuin muodostamaan, ei ollut suoraa tukea toisin kuin monessa muussa maassa. Siihen te tuossa jo äsken vähän vastasittekin, mutta tuossa raportissa oli myös aika ansiokas vertailu siitä, että miten eri maissa näitä tukia, oli, minkälaisia summia suhteessa PKTH esimerkiksi oli tarjolla? Suomi osoittautuu porukan kitsaimmaksi. Miksi näin? No nämä kansainväliset vertailukin on pikkasen haastavia, siellä on erilaisia asioita. Esimerkiksi se, että miten lomautusjärjestelmät huomioidaan ja muuta vastaavaa. Se, että kyllähän me velkannutaan paljon koko ajan. Ja, Aika ristiriita sekin tunteita herättää se, että tahot, jotka pitävät siitä ääntä, että, että maa velkaantuu, ja toisessa lauseessa vaativat lisää, lisää tukia. Kyllä, me on pyritty hakemaan sellaista linjausta, että se meidän taloudellinen kestokyky kestää sitä, ja se, että niin me pystyttäisiin. Pystyttäisiin sitten kuitenkin kannattelemaan näitä yrityksiä, jotka on taloudellisesti kestävällä pohjalla, niin tai kriisin yli. Kun näin dramaattinen muutos oli, niin on selvää, että kaikkia, tai kaikki ei tule selviämään tästä, tästä yli, mutta sen kansainvälisen vertailun osalta, niin niissä on tosiaan on erilaisia sosiaaliturvajärjestelmiä ja muita verkostoja, jotka ei ihan mene samalla tavalla kaikissa maissa. Ja oikeastaan enemmän, enemmän meillä on ne jakotavat ehkä se ongelma, mitä, mitä se rahallinen kokonaismäärä. Ja siihen, siihen viittasin siihen, kun sanon, että meillä ei ollut alussa lainsäädäntöä, jolla pystytään suoria tukia osoittamaan. Jos olisi ruvennut jakamaan suoria tukia ilman lakia ja kriteeristöä, niin Aikamoinen halu olisi tullut. Nopea jatkokysymys ulospääsystä. Tuossa raportissa ainakin sen verran pystyin mielestäni rivien välistä lukemaan, että kun kuitenkin tässä no, myös niitä normaalia tukia oli jaettu viime vuonna, verotukia ja avustuksia, ihan miljardiluokkaa, niin, niin että tulevaisuudessa näissä yritystuissa nimenomaan pitäisi panostaa siihen lähinnä tutkimukseen ja tuotekehitykseen eteenpäin vievään tukemiseen, ei säilyttävään vaan semmoiseen vähän niin kuin ylläpitävään vain, niin tuota, aiotteko nyt tässä, kun tästä yritetään tästä koronasta, koronatuvista eroon päästä, niin samalla ottaa tarkkailuun myös nämä jo olemassa olevat erilaiset yritystuet, että sitähän on jo ennen koronaa paljon ollut puhetta, että niihinkin olisi joissain määrin tarkoitus puuttua. Tarkoitus on se, että tätä kokonaisuutta seurataan jatkossa entistä tarkemmin, ja ja tuo pitää paikkaansa, että niin kyllä meidän tukipainopistettä tulee, tulee siirtää edelleen voimakkaammin kehittämiseen tutkimuksen innovaatioiden puolelle. Ja sen vuoksi esimerkiksi nyt puoliväliriihessä näin TKI-rahat on erittäin ison, ison tuota niin huomion kohteena ja keskusteluna. Ja toisaalta tämän päivän ratkaisutkin kertoo, että kyllä meidän pitää jatkaa toimia, jolla me pystymme meidän teollisuuden kilpailukyvystä pitää huolta. On vielä nopea kysymys tähän, että Stuura Enso on liittyen. No, kiire vähän, että, mutta nyt nopeasti. No siihen Stuura Enso on liittyen, että oliko, onko näissä nykytuissa tai jossain nyt ollut niitä puutteita, mikä teidän mielestänne nyt tähän korona-aikaan nyt. Koronaajasta johtuen, kun viittasitte, että tämä, tämä Sturrain-ratkaisu olisi osittain johtunut? En ole viitannut, että Sturrain-ratkaisu olisi johtunut tukien puutteesta. Tai, tai koronaajasta ajasta sinällään. Se johtuu siitä, että paperin kulutus on vähentynyt entisestään korona -ajan. Eli ei tuilla mitään tekemistä. Kyllä, tämä kun kävin. Karven kanssa, kanssa eilen keskustelu, niin hän kertoi yksilitteisesti syyksi paperin kysynnän voimakas alentuminen ja tappiollinen toiminta. Kiitos. Ja nyt yksi kysymys vielä ministerille, ja se tulee Tiina Rantakoskeltaan sen jälkeen, jos tutkijat voisivat kommentoida tätä kansainvälistä vertailua ja näin poispäin. Mutta ministerille viimeinen kysymys ennen kuin jatketaan muiden kanssa. Tiina Rantakoski, ole hyvä. Kiitos. Eli Suomen yrittäjien toimituksesta Tiina Rantakoski, ja kysyisin tuosta normaalia lyhyemmästä lomautusilmoitusajasta, että onko, onko se näköpiireissä tulossa uudelleen tänä vuonna? No sanotaan sillä tavalla, että tästä on käyty keskusteella, mutta kaikki osapuolet ei ole kovin haukkaita lähtemään siihen. Ja en voi mennä sanon varmuudella, että mikä sen tulee tulee nyt olemaan, mutta itselläni olisi valmius, valmius tähän. Kiitos. Nyt annamme ministerin jatkaa muihin kiireisiin. Kiitos, ja, mutta muulla porukalla voisimme jatkaa. Pystyisikö Otto Toivanen tai Seija ja ehkä kommentoida tätä kansainvälistä vertailemista, ja sitten otetaan kysymyksiä tutkijoille. Olkaa hyvä, ole hyvä Otto. Ä Ehkä kannattaa Seijan aloittaa, kun hänellä se oli, ja mä voin sitten jatkaa. Seija, ole hyvä. Joo, kiitos. Kansainvälisessä vertailussa tosiaan Suomen koronayritystukipaketti näyttäytyy pieneltä. Ja se on sikäli aivan ymmärrettävää, kun katsotaan tätä vaikka bruttokansantuotteen kehitystä eri maissa, niin niin, niin tuota, toki, toki tarve yritystuille on pienempi siellä, missä talouden pyörät ovat, on pystytty pitämään pyörimässä paremmin, niin kuin Suomessa on. Ja sen taustalla näin pitkälti sen, että, että tässä, tässä tuota, taudinhallinnassa, kun on onnistuttu näiden rajoitustoimien ö, avulla kuitenkin suhteellisen hyvin. Tässähän on tosiaan se, että, että nämä työvoimakysymykset, kustannusten sop sop sopeuttamisen erät ne näkyy meillä työttömyysturvajärjestelmän menoina. Ja, ja on otettava huomioon sitten se, että kun puhutaan näistä korona-avustuspaketeista, niin, niin tuota, nä nämä, nämä kustannukset eivät näy, näy sitten niissä kustannuksista samalla tavalla kuin kustannustuen kustannukset. Ja on totta, että tähän kansainväliseen vertailuun liittyy sitten ää, tiedonsaanin tiedonsaannin ongelmaa ja vertailtu, vertailtuvuuden ongelmaa. Ja siinä mielessä näitä, näitä lukuja on tosiaan hyvä pitää mittaluokka-arvioina ja suuruusluokka-arvioina, mutta tosiaan tulos on rinna, niin linjassa sen kanssa, että, että tässä itse taudinhallinnassa on kuitenkin onnistuttu varsin hyvin Suomessa. Kiitos. Mä voisin nostaa kolme näkökohtaa esille. Ensimmäinen se, jota jo jossain määrin tulikin, eli tämä eroat muissa rakenteissa. Että hyvä esimerkki on Suomi versus Tanska. Tanskassa tätä lomautuskäytäntöä ei ole samalla tavalla, jolloin siellä maksettiin tukea yrityksille ehdolla, että he eivät irtisano. Ja se näkyy silloin yritystukina, kun taas Suomessa se näkyy tosiaan lomautukset työttömyysmenoina. Eli tässä on varmasti paljon lisätyötä, että päästään vertaamaan omenoita omenoihin eikä omenoita appelsiineihin, niin kuin nyt helposti käy. Toinen asia, joka olisi syytä pitää mielessä, on se, että ennen kuin mennään sanomaan, että Suomi on kitsas, joka jossa on kai negatiivinen konnotaatio, niin pitäisi asettaa joku mittakeppi sille, että mikä olisi ollut tukien oikea taso. Meillä ei kai ole mitään näyttöä siitä, että muiden maiden kenties runsaammat tuet, olisi olet jollain tavalla tehokkaampia talouden näkökulmasta. Että jos jotain, niin Suomessa sillä yhdellä karkealla mittarilla eli BKT-muutoksella niin on mennyt varsin hyvin. Ja viimeisenä nostaisin esiin sen, että kun mietitään tukitasoja, niin olisi hyvä olla läpinäkyvä sen suhteen, että mitä ajattelee kukin keskustelija siitä, että millä perusteella määritellään se niin sanottu oikea tukitaso. Ja, ja tässä on erilaisia perusteita. Taloustieteilijä ää, pyrkii miettimään asiaa puhtaasti tehokkuusnäkökulmasta. Mikä on se minimitukitaso nyt sitten koronakriisin olosuhteissa, ää, jolla ylläpidettiin tuotannollinen kapasiteetti sen ää, kriisin aikana? Mutta ihan perustellusti kriisin keskellä joutunut yrittäjä suree niitä menetettyjä voittoja, niin haluaisi niistä kenties kompensaatiota. Tässä on tämmöinen näkökulma myöskin mukana. Ja on ihan legitiimiä käydä näistä keskustelua, ja viime kädessä onneksi se ei ole tutkijoiden, vaan poliitikkojen asia sitten päättää se lainausmerkissä oikea tukitaso, joka ottaa nämä eri aspektit eri tavalla huomioon. Kiitos. Kiitos. Ja nyt kysymysvuoro Mikael Schöval Nyhetsbyrån. Ole hyvä. Hyvää huomenta Mikael Schöval Nyhetsbyrån, SPD. Kulttuurialahan on kärsinyt aika kovasti tästä koronakriisistä ja, ja kulttuurialan edustajat ovat tuoneet esille, että he ovat olleet jonkinlaisia väliinputoajia tässä näissä, kun tukia on myönnetty. Niin nyt en ole tätä arviota enkä raporttia lukenut ennen tätä lehdistilaisuutta eli olen näiden esitysten varassa. Miten arvioisitte sitä, että mitkä, mitkä niin kuin alat on, on jäänyt ikään kuin paitsi kun näitä tukia on, on, on myönnetty. Onko siitä mitään suuntaa antavaa arviota? Jos mä vastaan omalta osalta, niin, niin, äh, niin tota, kuten siinä esityksessä sanoin, niin me äh, tietoisesti ei edes yritetty vastata kysymykseen, että onko tukien kohdentumisessa onnistuttu. Ja, ja se syy on se, että sille, Onnistumiselle on niin paljon erilaisia sisältöjä ja, ja sille niin kuin meitä lähellä, lähellä olevalle tehokkuuskriteerille, niin se, sitä mittapuuna käyttäminen niin se on hyvin haastavaa. Eli uh, mä en lähtisi tällä tiedolla sanomaan, että, että tuolle tai tälle toimialalle tai ryhmälle on suunnattu liian vähän tai liikaa tukia, uh, vaan, vaan tosiaankin tavoite oli, Perata analyyttisesti sitä, että mihin tuot ovat kohdistuneet, mistä se johtuu, että ne ovat kohdistuneet jonnekin tai eivät ole kohdistuneet toisaalle. Ja sieltä raportista löytyy huomattavasti faktoja, joiden pohjalta tätä keskustelua voidaan jatkossa käydä. Kiitos. Onko jää Ilmakunnaksella täydennettämään? Ää, joo. Totesin tässä vaiheessa, että tosiaan, tosiaan me ollaan jouduttu liikkumaan vielä, vielä tällä kierroksella aika karkeilla toimialatasoilla. tasoilla. Siinä, siinä yhdessä kuviossa, jonka näytin, oli kuvattu tällä karkealla toimialojaolla ja olla näitä, näitä liikevaihdon muutoksia ja, ja ala, joka sieltä pisti esimerkiksi silmään oli, oli tämä kuljetusala. Ja, ja vaikkakin liikutaan näin karkealla tasolla, niin voi, voi niin kuin tehdä sen havainnon, että, että sinne kohdistuneiden koronatukien määrä on, on aika pieni suhteessa siihen liikevaihdon supistukseen. Ja vaikka ottaa huomioon sen, että, että sillä alalla on, on Finnair ja varustamot. Jotka, jotka sitten osin ovat sitten saaneet niitä tukia, jotka eivät näy, näy tässä näissä meidän tai Aallon raportteissa. Mutta varmaan, varmaan sitten ylipäätään, ylipäätään tämmöiset tota alat, jotka, jotka tota on näitä, näitä tota, vaikka tämän tapahtuma-alan alan to, toimijoita, niin, niin tota siellä se toiminnan luonne on sitten sellainen ollut, jonka jonka välttämättä nämä, nämä käyttöönotetut tuet eivät ole parhaalla mahdollisella tavalla, tavalla tuota, purru ala, jossa, jossa tuota, vaikka suunnitellaan niin tulevia tapahtumia ja, ja tuet toisaalta sitten kattavat niin aiheutuneita, historiassa aiheutuneita kustannuksia, niin, niin tuota, siinähän on jo sellainen, sellainen tuota epä, epäsuhta Tällaiset niin yrittäjyyden ja, ja, ja, ja palkansaaja-aseman välimaastossa olevat free, freelance-toimijat, niin varmaan on ollut, ollut ongelmallinen, ongelmallinen tuota, ryhmä korona-aikana. Kiitos. Sinällään jatkaisin vielä äh, tota, tapahtuma äh, toimia sen verran, että, että jos me mietitään Yleisiä perusteita sille, että millä perusteella jakaa tämmöisiä säilyttäviä tukia, niin yksi keskeinen peruste on se, että missä määrin kustannukset on sellaisia, että niitä ei kerta kaikkiaan voida välttää. Ja tapahtumatoimiala nyt kuitenkin mun vähäisen ymmärryksen valossa on, on sellainen, jossa erilaiset toimijat kerääntyvät yhteen tuottamaan jonkun tapahtuman ja, ja sitten taas hakeutuvat toisaalle sinä verkostossa. Ja siinä verkostossa. Ja se on tyypillisesti kulurakenteeltaan semmoinen toimiala, jossa näitä kustannuksia, joita ei voi välttää, on kovin vähän. Sitä ei tietysti lohduta niitä ihmisiä, jotka ovat siellä töissä jota nämä nimenomaiset työt sulaa alta pois, mutta mut luonteva tapa kai lukea heitä on sitten nämä yrittäjille suunnatut tuet ja, ja normaalit työttömyystuet enemmänkin kuin yritykselle suunnatut tuet, kun siellä ei kerran niitä kustannuksia, joita ei voi välttää niin kauheasti ole. Kiitos. Onko vielä kysymyksiä? Vielä totean tässä, että ministeriöstä on paikalla nyt ministerin poistuttuakin, osastopäällikkö Ilona Lundström, Innovaatiot- ja yritysrahoitusosastolta. Ja Rasmus Reinikainen erityisavustaja. Eiku, anteeksi, erityisasiantuntija. Onko vielä kysyttävää? No, ynää vaan, vaan minä täällä vielä. Hei, jos sopii, niin tota, ö, kysyisin vielä sieltä päästä, että, että minkälaisia vaihtoehtoja sillä pohdittiin silloin viime vuoden alkupuolella. Tässä nyt, kyllä, tämä on monen kertaan sanottu ääneen, että tämä Business Finland ja oli tässä niin kuin valmiina tavallaan. ely siihen sitten tuupatti aika pian perään, äh, mutta tuota, kaikenlaisia suoria tukiahan löytyy maa- ja metsätalousministeriöstä, nehän on ammattilaisia siinä, siinä puolessa tai tarkemmin myös, että olisiko ollut kenties polkastavissa jonkin näköinen, jonkun mutkan kautta nopeasti, joku tämmöinen kustannustuen kaltainen raakamalli liikkeelle nopeammin? Kiitos paljon hyvästä kysymyksestä. Jos mennään sinne viime kevääseen, niin tota meidän ensimmäiset toimenpiteet ajoittuu sellaiseen päivämäärään kuin 11.3., jolloin nimenomaisesti todettiin niin Finvera roolista ensimmäistä Finveraa. Finvera, tota Ähm, Finveraa käytetään siihen, että et turvataan yritysten ähm, pankkirahoituksen saatavuus ihan kriisin alkuun. Sen jälkeen hyvin nopeasti niin, niin lähdettiin tutkimaan nimenomaisesti näitä TEMmin hallinnonalan omia äh, instrumentteja, Business Finlandia ja ELY-keskuksia ja ELY niiden kehittämistukien soveltuvuutta koronatilanteeseen. Pitää muistaa, että et silloinhan ei pystytty katsomaan vuoden päähän, vaan katsottiin ehkä niin kuin se kaikkein pisin aikaikkuna, mitä katsottiin oli siinä vaiheessa kesän saakka. Ja ajatus oli silloin siinä ihan alkuvaiheessa, että, että autetaan kehittämistuilla myös yrityksiä sopeutumaan siihen tilanteeseen ja kehittämään omaa toimintaansa niin, että, että pystytään nimenomaan myös reagoimaan tähän koronan aiheuttamaan haasteeseen liiketoimintaan. Ja kukaan siinä alkuvaiheessa ei ennakoinut, että nämä Business Finland ja ELY-keskuksen kautta jaettavat koronatuet kasvaisivat niin merkittäviksi. Ensimmäiset päätökset oli kokoa 30 miljoonaa euroa siinä ihan alkuvaiheessa. Ja hyvin aikaisessa vaiheessa Vesa Vihriälän työryhmä, joka ensin oli siis Vesa Vihriälän selvityshenkilönä ja sen hänen kokoamansa työryhmä, niin kutsuttiin siihen rinnalle ratkomaan tätä ongelmaa. Ja, ja tämä aloitettiin heti huhtikuun alussa, maaliskuun lopussa jo käytännössä, aloitettiin tämä, tämä työ- ja taustakeskustelu. Eli, eli jos sitä katsoo niin kuin aikaikkunan, niin puhutaan muutaman viikon toimenpiteistä siinä vaiheessa kun nämä laitettiin liikkeelle ja siitä, siitä vesavihrijalan työryhmän ansiokkaasta selvityksestä sit hallituksen esitykseksi, niin siihen, siihen meni luontaisesti sitten vähän enemmän aikaa. Se, se aikajänne on noin kuukaudesta kuuteen viikkoon, kun hallituksen esitys tuollaisesta asiasta, jota ei ole aikaisemmin koskaan tehty, niin laaditaan, niin, niin saatiin aikaiseksi. Ja tuethan oli jo maksussa sitten juhannuksena. Että käytännössä, niin kun, jos mä katson sitä, että miten nopeasti pystyttiin toimimaan, niin niin me aikaa en pysty sanomaan, että oltaisiin hukattu tuossa vaiheessa. Mutta samaan aikaan toki koko ajan seurattiin sekä kansainvälisesti sitä, että mitä tapahtuu. Plus sitten meillä on erittäin tiivis normaali keskustelu maa- ja metsätalousministeriön hallinnon alan kanssa siitä, että mitä siellä tapahtuu ja onko, onko mahdollisuuksia hyödyntää sitten niin oppeja sektorilta toiselle. Mutta Nämä eivät ole valitettavasti sovellut, yritystuki yritystukikokonaisuus on rakennettu erilliseksi aivan kokonaan maataloustukien kokonaisuudesta, ja ne eivät ole suoraan hyödynnettävissä ristiin, vaan se vaatii nimenomaisesti nyt sitten, niin kuten ministerin lintilä ihan ansiokkaasti tuossa kuvasi, niin tämän lainsäädäntötyön, että saadaan kokonaan uusi instrumentti käyttöön. Ja se mitä sen kevään aikana sitten tapahtui, oli se, että, että katsottiin, että niin kauan ennen kuin saadaan kustannustuki liikkeelle, niin niin kauan halutaan hyödyntää näitä kehittämisinstrumentteja ja näin toimitteen. Eli nämä kehittämistukien hakeminen suljettiin silloin, kun sitten kustannustuki saatiin käyttöön ja, ja jätettiin tavallaan se ikkuna auki siitä, että, että, että jos katsotaan, että kehittämistyyppisiä rahoituksia halutaan myös myöhemmässä vaiheessa hyödyntää, niin näin voidaan toimia, mutta niitä ei ole otettu käytännössä käyttöön sen jälkeen. Tämä ehkä tämä tilannetietona viime keväältä. Ja sitten ehkä kommentti tuohon tapahtuma ja siihen olen erittäin samaa mieltä tutkijoiden kanssa siitä, että, että aukkopaikkoja ihan varmasti on, ja ei ole pystytty parhaalla mahdollisella tavalla välttämättä reagoimaan erityisesti väliinputoa ja tyyppisiin toimijoihin, kuten freelancereiden tilanteeseen. Mutta kulttuurialaa luovia aloja on tuettu kokonaisuudessaan noin 220 miljoonalla eurolla. Erityisesti itse Business Finlandin kautta se on yksi kaikkein suurimpia kokonaisuuksia. Tietysti opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnon ala on suurimman osan tästä, tästä sit suorina tukina tuonne kenttään myöntänyt. Ja, ja, ja sikäli niin kokonaisuutena verrattuna tämän toimialan kokoon, niin tämä ei ole hirvittävän pieni summa kokonaisuudessaan, että sinne on tai tuota, suunnattu tukia, mutta meillä on kuitenkin ollut koko ajan sellainen lähtökohtainen ää, linjaus, että, että Suomessa ei kompensoida menetettyä liikevaihtoa, vaan nimenomaisesti kustannuksia ja uusia syntyneitä kehittämiskustannuksia, niin, niin sille linjalle Suomi ei ole toistaiseksi lähtenyt, että nimenomaan sitä menetettyä liikevaihtoa kompensoitaisiin, että sikäli toistaiseksi kaikkia toimialoja on, on kohdeltu samalla tavalla. Kiitos. Kiitos Ilona Lundström. Onko vielä kysymyksiä vai jatketaanko päivää eteenpäin? Näyttää siltä, että tilaisuus on, on kohdannut äh, luontaisen loppunsa ja on aika päättää se. Äh, tosiaan temisivulla sivulla on julkaistu tiedote ja nämä äh, tutkimusaineistot. Ja, tota, äh, sitten tota, ei ole muuta jäljellä kuin kiittää kaikkia tutkijoita, puhujia ja tilaisuuden seuraajia ja median edustajia ja todeta, että tämä tilaisuus on päättynyt. Kiitos.